اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران اينما كنتم على اليوتيوب وباقي المنصات. المشروع هون مشروع مميز جدا جدا جدا على تله اسمها دراغوس المشروع في منطقه اسمها كارتل في القسم الاسيوي. المشروع كثير مميز. له اطلاله على جزر الاميرات. المشروع لشركه انشاء اسمها رسم يبي. الشركة هي قسم من شركة تانية كمان هذا الموضوع منا نحكي عنه حقيقة يعني مشروع من المشاريع النادرة يلي منا نقول فهذا الموضوع كله رح نكتشفه اليوم استنونا اليوم وخليكم بهذا الفيديو للأخير الفيديو بجوز يكون شوي طويل لكن فيه معلومات جدا جدا قيمة وفيه فعلا مشاهد تستحق الواحد يشوفه فمثل ما بوصيكم دائما هذا المشروع صار من شبكه مشاريع تي دي اي وبما انه من شبكه مشاريع تي دي تعرفوا كل شبكه مشاريع تي دي فوتوا على اليوتيوب وابحثوا عن تركيا شقه احلام كاميران واضغطوا على اشتراك وجرس مشان تصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه وندخل هلا بالمشروع سكن على البحر هو يعتبر ميزة لكثير أشخاص نادرا ما تلاقي يقول يقولك أنا ما بدي أسكن بإطلالة على البحر ممكن تكون حشته كالتالي إنه البحر بالليل بيكون موحش بيكون ما في عندي إطلالة بيكون في عندي إطلالة على لا مكان على السواد الموضوع هذا ممكن يختفي وقت بيكون في عندك بالبحر مجموعة من اللآلئ، مجموعة من الجزر يلي بتطلع علي الشقة تبعك، هيدا الجزر بالليل بيكون فيها حياة، يعني بيكون فيها أضوية، وبكون في بواخر تاخذك على هي الجزر أو بتخليك تتفرج والناس هي عم تروح عليها، نحن هون عم نحكي على منطقة اسمها دراغوس في القسم الآسيوي، هي المنطقة قريبة من كارتل وهذا المشروع اسمه فيرسز دراغوس باطلاله مباشره على جزر الاميرات، جانب خط المترو ممكن تسكن في وحده من هدول الشقق النادره بواحد من شبكه مشاريع تي دي اي يلي يعني موجود في منطقه كارتل، كل التفاصيل عنه من خريطه ومن مقابله ومن تقييمنا للمشروع نفسه والشقه النموذجيه الخاصه فيه على اليوتيوب. بعد ما عرفنا عن اسم المشروع نشوف موضوع شركة الانشاءات، شركة الانشاءات اسمها تيرمل يبي. الشركة هي في تحت منها شركات ثانية، الشركات الثانية واحدة منهم اسمها رسم يبي، وبعدين بتشوفوا هون كمان السي في الخاص برسم يبي، المشاريع يا اللي عملتهم طلع معكم هون. فهذا المشروع فيرسوس أه دراغوس المشروع حقيقة يعني فيه شي بتحسه غريب، يعني شوفوا حتى اللوجو يلي عملوه، اللوجو هو حرف الفي شايفين معي هون حرف الفي، هذا الحرف الفي يعني من معناتها فيرسوس المواجهة، لكن فوق الحرف إذا ملاحظين في شي بيشبه الشمس، هي الشمس بتدل على إنه غروب الشمس عم بيصير باتجاه البحر، فالشقق اللي لها إطلالة على البحر هي شقق الأطلالة على غروب الشمس وفي شغلة كثير حلوة هون غروب الشمس وين؟ غروب الشمس على جزر الأميرات الموضوع حقيقة خيالي يعني هون أطلالة بتحتار إنها حلوة بالنهار لأنها تشوف جزر الأميرات والبواخر واللي حلوة بالليل لأن يعني أنت تشوف جزر الأميرات بالبحر أحياناً بتعرفوا بالبحر بيكون الليل آه بيكون أسود فلكن لما يكون في عندك جزر وجزر الأميرات يعني هم اللي بيبينوا من هون هن خمسة فبكون في عندك جزر هدول الجزر لهم أضوية عم في ناس ساكنة فيهم فبصير في عندك أنت إطلالة كتير حلوة على شي عم يلألأ داخل البحر ونحن عم نحكي كمان على فترة غروب الشمس يلي بتكون الشمس عم تغرب عند البحر، فنحن بنشوف الماكيت الماكيت تبع المشروع بشكل عام هو عباره عن اثنين بلوك، يعني مو كثير، 55,000 متر هي مساحه الانشاءات، 8,000 متر هي مساحه الارض، المساحه الخضراء تعتبر نوعا ما مقبوله لان مثل ما قلنا هن فقط بلوكين، يعني مسطحين وطالع فوقهم الابنيه اللي هن 55,000 متر مساحه انشاءات، يعني بنقصد فيها كل الطوابق، فبنشوف الماكيت هون مثلا بهذا البلوك، البلوك بي اللي هو بيجي قدام، البلوك اي اللي بيجي ورا، البلوك بي هذا بيجي فيه 26 طابق، البلوك اي فيه 25 طابق، طبعا ما عم نحسب نحن الطابق الارضي، الطابق الارضي تحت مو محسوب، شوفوا معي هون في مسبح مفتوح اثنين، واحد للصغار وواحد للكبار، ما في مسبح مغلق في قدامهم ملعب سلة وتنس وكرة قدم هدول مع بعض بدهم يعملوهم، يعني هذا الموجود هون بالماكيت هن جنبه في حديقة أطفال وبعدين في حديقة مثل فيها أشجار أو كذا. فبنشوف نحن البلوكات من هون من ورا طلعوا. هذاك البلوك هو نفس هذا البلوك، يعني هذا نفس هذا، هذاك البي هذا الأي. لكن الأي بلوك من ورا لحد الطابق ال 18 بيجي عريض، بعدين بيجي أديق. بصير بيشبه هذاك شوي او هذاك ممكن نقول هون من 18 فوق 18 عاملين تراس، هذا التراس لكل البنايه يعني مو شقة واحده، مو حدا واحد ابدا، هو لكل سكان البنايه ممكن يستخدموا هذا التراس يعني بالطابق ال 18، هذا ميزه موجوده اكثر من الموجود هنيك يعني بالنسبه لهذا البلوك. المهندس المعماري احيانا بينجبر يعني وقت يكون عم بيشتغل مشروع معين انه بده يقول البلديه سمحت لي مثلا انا ارخص كذا متر مربع مساحه انشاءات. TDA, TDA ile çok uzun zamandır çalışıyoruz. Her çalıştığımızda da çok mutlu oluyoruz. Çünkü işini o kadar güzel yapan, o kadar güçlü, o kadar güler yüzlü bir ekibi var ki de, ne de yansıyor, satışlarımıza da yansıyor. O yüzden uzun yıllar daha TDA ile çalışmayı çok istiyoruz ki zaten kapıda TDA'yı görünce biliyoruz ki onlara öncelik vereceğiz. Onlara çok güzel fiyatlarımızı, çok güzel ödeme planlarımızı vereceğiz. Çünkü güven ve e, güzel ilişkilerimiz hep karşılıklı ilerliyor. Bundan sonra da hep öyle olacak. فبده يحاول يخلي هالكذا متر مربع اللي هن 55000 متر مربع، بده يحاول يخليهم باجمل شكل وبافضل طريقه ممكنه تخلي السكان يتمكنوا ويستخدموا اكبر عدد ممكن من الشقق، فبيجي ممكن يجي مثلا مهندس ما بيعرف او ما فهمان او ما شاطر او ما عنده هالخيال، ممكن بكل بساطه يقول انا خلص هون بسكر وبعمل ولا شيء، يعني هيك، لكن هون لا عمله تراس خلى الكل يستفيدوا منه ممكن يجي شخص مهندس ثاني يقول انا هذا المكان بدي اعمله مثلا للشقق يعني الشقه نفسها يكون قلة تراس لكن هون كان عنده وجهه نظر مختلفه فهذا الامر نحن بصراحه بنقدره نتوقع انه غالبا المهندس هون فكر انه كيف الموضوع الجمالي بده يكون للبناء والخدمات اللي يعني يستفيدوا منها كل السكان بغض النظر انا ابيع شقه شوي اغلى والله اعلم انا هذا الشيء اللي اجى على بالي ف هذاك البلوك شايفين معي هو اعلى وفيه شقق اكثر، هذاك البلوك كل طابق فيه خمس شقق، اما هذا البلوك لحد هذا التراس يشبه هذا هذاك البلوك تماما، كل طابق فيه خمس شقق، لكن فوق هذا التراس كل طابق فيه ثلاث شقق فقط، هذا الامر يعني حقيقه ممتاز، الخيارات الموجوده داخل هذا المشروع هي غرفه وصالون، غرفتين وصالون، وثلاثه وصالون، شوفوا هي الحديقه الموجوده هون تحت، هيدي الحديقه تبع الاطفال ما بقى موجوده فبظاهر انهم كمان هون شوي غيروا رايهم لأن المساحات الخضراء او مساحه الارض بشكل عام 8000 متر مي مساحه عملاقه يعني مثل بعض المشاريع الثانيه فده حاولوا يستفيدوا اكثر ما يمكن من المساحات بحيث انه يقدموا خدمه او يحاولوا يخلوا الناس تشترى بهذا المشروع وتكون مبسوطه اكثر بهذا المشروع بالسكن بهذا المشروع ويكون عندهم سيفي جيد فكانوا حاطين هون حديقه وهونيك حديقه فلغوا وحده لاني وحده كافيه ممكن وفي اساسا حديقه جانب المشروع فلذلك لغوا واحدة من بناتهم هيدا اللي هون عملوها مثل مساحات مائية بده يكون فيها مثل نافورة راقصة بس صغيرة يعني مو انه كتير كبيرة فالأمر بصراحة جيد ويقدر جنبو عاملين كمان كافيترية لسكان المشروع شايفين معي انه الطوابق الطابق الأرضي بيجي له مثل حديقة والطابق الأول الزمين كمان بيجي له او الفوق هذا الارضي كمان بيجي له حديقه الخدمات الموجوده هي موجوده بالبلوك بي تحته في نادي رياضي والسينما مغلقه وفي جاكوزي وساونا والقاص لكن ما في مسبح مفتوح مغلق شغلهم مهمه كثير حلوه بهذا المشروع المدخل تبع الكراج بيعطيني امكانيه انه ما تدخل السيارات على كل المجمع في بعض المشاريع شو بيقولوا لك إنه هذا المكان تدخل منه السيارة لكن ممكن تلف جوا المجمع بيأثر بصراحة كثير يعني إذا واحد عنده طفل مثلا وساكن بهاي المجمع وقال له لأبنه روح نزيل العب بالحديقة برا المجمع ممنوع يطلع ما بيصير ما بيخلوا قولك الحراسة لكن ممكن الحراسة تسمح لسيارة إسعاف مثلا تمر داخل المجمع فأنت بتم بالك مشغول إنه أنا ابني عجب صار شيء مرت سيارة حتى إنه ممكن بكل كم ساعة تمر سيارة وحدة لانه مثل ما قلنا موضوع خاص انه تمر سياره فقط عندها احتياج معين اسعاف طلاب مدارس كذا الموضوع بصراحه ملبك يعني بيخلي الواحد يخاف انا لكن لما بكون مسكر بحس انه انا ابني برا موجود مرتاح ما في اي اشكاليه فالكراج هون بيدخلوا السيارات على الكراج لكن ممكن الطفل يطلع من البنايه ويدخل على الحديقه بدون ما يقطع الشارع بالنسبه لهذا البلوك وبالنسبه كمان لهذاك البلوك لاني المكان الموجود ممكن تمر فيه سياره اسعاف او كذا هو صاير بعيد شوي عن الحدائق فهذا الشيء بيعطي ميزه شوي للمشروع في شغله ثانيه كمان مهمه كل شقه لها مستودع وهذا الموضوع يا جماعه جدا مهم كثير مهم انه انت يكون عندك مستودع للشقه تخيل معي انه انت مثلا اشتريت اليوم سجاد فرشت البيت بالسجاد، اسطنبول بحاجه لسجاد. اشتريت صوبه كهرباء مثلا او مدفأه معينه او ادوات مثل مكنسه السجاد، هاي المكنسه بتكنس فيها، شو بدك تعمل فيها؟ وين بدك تروح فيها؟ وين؟ يعني بدك تحطها جوا البيت، ما في مكان، اذا البيت اخذته شوي صغير او على قدك بسبب انه الواحد بيحس احيانا الميزانيه او بحاول يوفر يشتري سياره جنب البيت او كذا. فانت عندك اغراض بدك تضطر تشوفهم كل يوم للسنه الجاي لبين ما تستخدمهم. الموضوع مزعج بشكل مو طبيعي كثير. كثير مزعج بالذات نحن العرب بنحب الكراكيب ونحط ونجمع بهالقصص فلذلك الدب هذا المستودع كثير مهم لكل شقه في مستودع لكل ثلاثه وصالون في لهم سيارتين وكل غرفه وصالون وغرفتين صالون لهم سياره وحده ككراج فهذا عن الماكيت هلا بدنا نحكي على شغله كثير حلوه وكثير مهمه اه نسيت لكم شغله هون محطه المترو موجوده هون في محطه مترو ثانيه موجوده هون المشروع نفسه موجود ضمن جزيرة، شايفين حوالي المشروع كلياته شوارع، هذا الشيء كثير مهم إنه ما يكون أنت جنبك ملاصق في بناء. كثير مهم يا جماعة هذا المش... الموضوع يكون هيك، يعني إنه ما ده... لو ما في هذا الشارع كان ممكن يكون جنبك بناء. هذا موضوع مهم، والمساحات الخضراء اللي بتشوفوها جانب هذا المشروع هي ما هي مساحات خضراء، يعني حدا يتخيل هون حدائق هون شجر، هون حدائق هون شجر هون، لا هذا شيء ما مو موجود، هذا بس مشان الواحد ياخذ فكرة إنه هون في أرض وهنيك في أرض، بس يعني احيانا في ناس بتفكر انه هون في حديقه وهون في حديقه هون لا هدول هون ابنيه لكن الجيد انه هذا الشارع مثل ما قلنا بيخلي البناء شوي معزول عن الاماكن اللي جنبه بدنا نحكي على شغله كتير مهمه هون <تصفيق> هنا حاليا قبل نحن حاليا صرنا تقريبا بنص الفيديو بدي اقول لكم شغله، الاسعار تبع هذا المشروع بتلاقوها بفقاعه بدها تطلع على اليوتيوب هون اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو باليوتيوب، اذا كنتوا عم تشوفوا بغير منصات بتلاقوا رابط اسفل الفيديو بياخذكم على الويب سايت، الويب سايت فيه اسعار المشروع دائما محدثه بشكل دائم والخيارات المتاحه والمتوفره. ف نحن حاليا هذا المقطع تبع الشقه النموذجيه يلي بنفوت عليها في شقق نموذجيه ثانيه 2 وصالون 1 وصالون 3 وصالون ثاني لكن نحن بهمنا ناخذ فكره عن الكواليتي تبع هذا المشروع فنحن حاليا بدنا ندخل على هيدي الشقه بدنا ندخل من هذا الباب وراح اشوفكم هونيك هذا الباب يلي كان موجود بهنيك هون بيجي المطبخ لكن نحن بهمنا حاليا نشوف الصالون طيب شفتوا معي انتم انه الباب هذا بيخلينا نفوت هون على كاريدور عايزه للشقة تقريبا بهذا الطرف باتجاه وهذا الطرف الثاني اللي هو النموذج او الصالون باتجاه ثاني. البناء صاير تقريبا واجهته هون وهذا الطرف هون بيجي معي للخلف لورا فهذول الشقق يلي بيجوا هون هذول كلهم الاطلاله على البحر بتكون شوي جانبيه. هذا الطرف وأطلالة على البحر كثير حلوه هون شلون نقول جانبية لاني في ميول بالبحر فبيعطيني اطلالة بانورامية جميلة جدا لكن هون بتكون رائعة بكل معنى الكلمة، الإطلالة الموجودة هون. طيب شايفين معي الصالون؟ في عندي هون شباك، في عندي هون شباك، وفي عندي هون شباك. بنطلع على البالكون بنشوف، هون البالكون فيه مثل البالكون الفرنسي، مبين من هون جيد لكن هو بصراحة صغير كثير صغير. بس نطلع لهونيك على الصال على البالكون هلا بنطلع وبنشوف. الصالون هذا الممر هذاك اللي حكينا عنه هون بيجي الصالون وهيدا الواجهات الزجاجيه الرائعه هون هذا المكان فيه البلكون الفرنسي الصغير صغير لكن ممكن نحط فيه زرعه ممكن نحط فيه منشر غسيل هي موضوع منشر الغسيل كثير مهم انه له مكان ينحط فيه بالشقه كثير مهم لاني احيانا كثير الواحد احيانا بيفكر انه طيب انا غسلت الغسيلات عم يعني بحكي كست بيت وين بدي انشرهم على البلكون من جوا ممكن انا بدي اجلس او يكون عندي ضيوف، تخيل يكون عندك اطلاله البحر وتعالوا يا ضيوف نقعد على البلكون، ويلا نقعد على البلكون طق البلكون مليان غسيل، الموضوع بصراحه مزعج والبك بحس فيه فعلا الشخص اللي بده يعيش هون، ونحن هذا اللي عم نحاول نوصله انه كيف انت ممكن تعيش هون، فلذلك البلكون الفرنسي بيكون مهم في هي الحالات، البلكون الفرنسي نحن من من الأشخاص اللي بيقولوا انه هذا بلكون لكن بهمنا كثير يكون هذا المو بلكون موجود الفكرة بها البساطة فهون مشوف البلكون بلكون حقيقة مسحته مرتبة مساحة تبع الصالون موجوده هون كل الصالونات الثانية عندي هون إطلالة بهذا الشكل على المدينة بهذا الطرف ممكن تكون على البحر هون إطلالة على البحر كتير حلوة يعني مو بس على البحر على جزر الأميرات فهذا هون الصالون الارضيه هون باركيه وبنيجي هون في عنا الارضيه الثانيه اللي بتيجي مثل الرخام وبعدين ندخل على المطبخ بنرجع على الماكيت بنشوف طب خلصنا من هذا القسم وبنيجي هلا على القسم تبع المطبخ شايفين معي المطبخ هون المطبخ صار مدخله مقابل الباب تبع الشقه فالحمد لله انه بشكل عام ما عاملين الباب زجاجي فهذا الشيء بيعطيني مكان انه جيد انا احسن إذا في حدا جوا بيشتغل أو بيطبخ أو كذا بيكون مو واضح والمطبخ مو مفتوح فهذا أمر ممكن يعتبر جيد في بعض النماذج الثانية اللي يكون فيها خيارات كمان مختلفة فالمطبخ بهذا المكان يعتبر قريب من الصالون وبنص البيت أمر جيد اللي داخل فيه خلونا نشوف المطبخ نحن من جوا ونأخذ فكرة يعني هنا شوفوا هذا المطبخ المطبخ هذا لو كان هذا موجود بلور شفاف كنت لكم يا جماعه اول شي تعملوه وقت تشتروا تغيروه، لكن الحمد لله هون انتبه المهندس لهي القصه، الموضوع كثير دقيق بالذات للعوائل اللي بيجوا العربيه، أه يعني انا عندي مقابل للباب تخيلوا كل ما حدا فتح الباب يشوف مين في بالمطبخ، لكن هذا امر جيد لانه هذا مو شفاف. شفتي؟ حلو، المطبخ بشكل عام مسحته مي كثير كبيره كمطبخ، الواحد اذا عم بدور على مساحات عملاقه مو عملاق، لكن كطول جميل كاستخدام جدا بتلاقيه مريح شايفين الخزن معي من كثير عاليات هذا امر جيد شايفين هذا كمان كبس يعتبر امر جيد الكواليتي مقبول جيد يعني ارتيما هيدي ماركة كويسة اساسا من ناحية المغسلة وهذا عندي هون مرمر غاز مع الاسف كنت بنتمنى انه يكون هذا عبارة عن كهرباء صارت الناس تفضل الكهرباء أكتر ولسه ما هيك في ناس بتحب الغاز كثير بيقولوا الطبخ على الغاز غير يعني الواحد حسب آه هذا ساحب الهواء من ماركت فرانك وهذا من ماركت فرانك وهذا من ماركت فرانك ثلاثة تون داخلين يعني وقت الواحد بيشتري الشقة بيكونوا موجودين لكن البراد مو داخل الخزانة تبع البراد هيدي بهذا الشكل داخل كمطبخ كمساحة حقيقة يعني يعتبر شوي جميل مقبول نسيت أقولكم إنه الجنب الباب آه تبع الشقة بتلاقوا آه نظام شبه ذكي، يعني ما فيه هي قصه اتصل بالتاكسي وجيب المدري وشوف الطقس برا وحركه المرور ما هو موجود لكن بيعطيني آه امكانيه لبعض الامور مثل الاتصال بالحراسه يتصلوا فيني يحكوا معي كاميرا آه احكي معهم كاميرا اشوف مين اجى بهذا الشكل ممكن استفيد منه، غسات الصحون هون موجوده، مساحه هذا المطبخ ومساحه باقي المطابخ موجوده آه هون وبنشوف هلا باقي الغرف آه بس طبعا بالمكات وبعدين بنروح على باقي الغرف مثل ما شفتوا معي المطبخ اللي هو هون اطلاله على البحر بنيجي هون كمان في عندي غرفه نوم ثانيه جنبه بنروح عليها هذا هون الممر يلي بيفصل باقي الشقه عن باقي الشقه يعني اذا جاي عندي ضيف بدخله على الصالون اذا جاي انا عندي حدا بده يدخل على المطبخ فورا ممكن يدخل على المطبخ اما اذا كان حدا ساكن هون بده يدخل على غرفه النوم تبعه فممكن يدخل على غرفه النوم تبعه بهذا الشكل، اللي بحب أكده دائما انه الشقق هيدا اللي عم نشوفها هي عبارة عن نماذج، يعني هذا شيء متوفر لكن ممكن يكون في شغلات ثانية متوفرة، بهمنا كثير نركز على الكواليتي يا جماعة، النموذج ممكن يتغير، ممكن الواحد يلاقي شقة أصغر، ممكن ياخذ أكبر، ممكن ياخذ شقتين يدمجهم مع بعض، هذا الأمر ممكن يتغير، المهم عنا هو الكواليتي، فبنحكي هون مبدئيا على ورقة جدران، هذا هو ديكور مو هو بيجي عبارة عن دهان فقط، الأبواب بنلاحظ أنها من ماركة جيدة طبعاً أول شيء تركيا شقة الأحلام من الشركات القوية الموجودة بالسوق العقاري اللي المتابعين اللي بتابعون الفيديوهات اللي هذا الشيء طبعاً أكيد التطور اللي عم يصير بالشركة من ناحية العملاء من ناحية أزمة الكورونا اللي أجت تدقيق العملاء، السيارات المعقمة، الكمامات، درجة الحرارة اللي عم نقيسها لعملائنا، هذا يعطي تابع إنه عم يرتاح أكثر العميل، طبعاً هذا الشيء بريح طبعاً أنا من قسم المبيعات بالشركة، طبعاً أنا جداً مرتاح، جداً مبسوط، المعاملة جداً كويسة، عملاءنا كلهم مبسوطين، عم ينعكس هذا الشيء على عملائنا، طبعاً بحكم علاقاتنا الجيدة مع المشاريع وعلاقاتنا القوية مع المشاريع عم تعطي للعميل ارتياح أكبر، عم يكون مرتاح أكثر لأنه عم يشوف بالفعل الشيء اللي هو بده إياه، الثقة اللي هو طالبها رح تكون موجودة إن شاء الله، وبنفس الوقت الأسعار الموجودة عنا ما في ولا شركة بتقدم هي الأسعار الموجودة بالشركة. شايفين معي؟ يعني تعتبر مثل البوابة الموجودة بشكل عام جيدة. ارتفاع السقف كمان مقبول حوالي مترين وتسعين. الباركيه كمان نوعيتها مقبولة. شفنا أحسن من هيك لكن ما هيك تعتبر يعني من جيد جدا ممكن نقول بهذا الشكل. الأهم هو هذا اللي بيميز هذا المشروع هو الإطلالة مثل ما حكينا. هذا هون خزانة للأحذية. شايفين بهذا الشكل أو منطو أو هيك شيء. ونكمل بعدين لهون بنشوف باقي الغرف. كمان اطلاله الغرفه الثانيه اللي جنبه بتكون كمان على البحر مقابل هيدي الغرفه هون في الخدمات تبع الحمام يلي بيجي مشترك لكل الشقه وبيجي غرفه الغسيل بنشوفه هذا هون الممر هيك بنجي هذول الخدمات بنحكي عنهم هون بشوف غرفه نوم الثانيه اللي هي بتشبه هذيك كمان غرفه الديكور الموجود هون هو عباره عن ديكور يعني هذا مو موجود اللي بيهمنا هو المساحه، المساحه تبع تبع هاي الغرفه بتلاقوها موجوده هون، بتلاقوا كمان المساحه تبع الغرف الثانيه اللي ممكن تكون بتشبه هذه الغرفه، ارتفاع السقف مثل ما حكينا هو مترين و90، بهذا الاتجاه هون بنشوف انه هون في عندنا حمام، هذا الحمام هون هو للكل لكل الغرفه مثل ما حكينا على النموذج، لكل الشقه، يعني كل الناس ممكن تستخدم هذا الحمام، ممكن يكون للضيوف، ممكن يكون للناس اللي ساكنه هون هيدا شكل بشكل عام انا حبيت هيك شيء لما مشوف السيراميك الموجود على الحائط هو نفس السيراميك تقريبا لونه الموجود هون مع شويه لمسه فنيه ثانيه بنلاحظ كمان انه سحب الهواء موجود يعني هذا امر جيد كحجم مرتب ممكن يعتبر صغير شوي لكن بشكل عام مو مزعج يعني هذا امر بنشوفه ومنلاحظه بنلاحظ هون كمان في عندنا غرفه تبع الغسيل فهيدي الغرفة مساحتها كثير حلوة، بنحط هون فيها هذا طبعا بالنسبة لهذا النموذج بنحط فيها هون غسالة وبنحط فيها كمان فوقها نشافة ممكن وفي لها تمديدات وممكن نحط فيها رفوف آه مثل ما شفنا هونيك بالماكيت الرفوف موجودة لكن آه هي ما تسلم بتكون مي موجودة، هذا بالنسبة لهون وبنرجع على المكت خلصنا الخدمات بنفوت هلا على غرفة النوم، شايفين هذا البالكون هذا البالكون مو موجود هذا البلكون كان موجود بالمخطط اساسا موجود على الماكيت لكن بعدين لغوه كلياته كمان موضوع هندسي له علاقه بمساحه الانشاءات اللي سمحت له البلديه يبنوها فهذا البلكون انتقل لكن بيتم عندي الاطلاله جميله جدا كنا بنتمنى يكون هذا البلكون موجود كثير حلو راح يكون يعني بلكونين كل ما زادوا البلاكين كل ما كان احسن بالذات لما يكون في عندي اطلاله مثل هاي حلوه آه هذا الغرفة النوم هنا. غرفه النوم هون غرفه تبديل الملابس اللي بنشوفها ندخل عليها ونحكي عنها جوا فهون بيجي عندنا غرفة النوم الأخيرة أو الماستر روم فهي الزاوية اللي شايفينها هون هي هي الزاوية هي عبارة عن زاوية ما هي موجودة بتكون لكن عاملينها هون غرفة تبديل ملابس هيك مفتح من هون شايفين في جوا مكان يعني كبير بهذا الشكل فهذا أمر بشكل عام جيد إذا هي ما تستلم هيك تستلم أكبر من هيك فبعود واحد اذا بده يفصل هي الركن او ما بده يفصله الامر بعود له حتى الخزن هيدي هون ما هي موجوده المكيفات المكيفات في واحد موجود تمديداته في غرفه النوم واحد موجود تمديداته في الصالون ففي مكيفين لكن المكيف نفسه ما موجود التدفئه هي عباره عن كومبي او مو كومبي هي عباره عن غاز بالمياه السخنه وليس تحت الارض هذا امر ممكن يعتبر بشكل عام مزعجة بعض الناس اللي يعني بتدور على شيء انه يكون تحت الارض في ناس هيك بتحب الواجهه الزجاجيه الحلوه كثير هي من تحت لفوق شيء رائع بشكل عام، من تحت لفوق واجهه زجاجيه فعلا انا هون حسنت اخذ اطلاله حلوه، في شغله حلوه او في شغله مهمه احكي عنها، اذا كان الواحد بده ياخذ شقه هون ممكن يفكر انه المترو رح يمر من جنبي، هون سكه القطار موجوده هون، فهذا المترو رح يكون بشكل عام بده يطالع صوت، بده يزعجني، صوت المترو سكه القطار هالقصص بصراحه الموضوع ممكن الواحد يكون يعني التفكير فيه شوي منطقي لكن الموضوع مو بهذا الشكل انا كنت بارك, بارك هون بهذا الطابق و عم يعني انا هون تقريبا بالطابق 18 بالطابق 18 هو اول شيء المترو كهرباء فما رح نسمع صوت ابدا فعلا انا ما سمعت صوت سكرت الشباك فتحته ما في صوت اذا كان في شويه صوت خفيف لما سكرت الشباك راح رح راح الصوت يعني بسبب انه العزل تحت بالطوابق اللي تحت ممكن طابق 2 3 4 بهالحدود ممكن يعني ها الواحد يحس في شوية صوت أه لكن مثل ما قلنا القطار هو قطار كهربائي وليس قطار بخاري فالموضوع مو كتير مزعج او حتى مو ترامفاي ترامفاي بتلاقي له صوت شوي عالي اما هون أه لا فهون في عنا الخط القطار هذا في عنا مرمراي في عنا خط قطار تاني أه كمان موجود هون وفي عنا خط بيطلع من هون او من هاي المنطقة من منطقة بوستانجي لأنقرة بحوالي اربع ساعات هذا خط قطار جدا جدا أه مهم بهذا الشكل كمان بنشوفهم في عنا الحمام الحمام هون شكله كاني اكبر من هذاك بشوي بس شوفوا الحمام هذاك شفتوا جنبه في غرفه تبديل غرفه غسيل فاذا حد حب يعمل غرفه الغسيل حمام ثاني هذا الامر ممكن حب يعملوا تواليت يعني عربي او كذا حب يعملوا يدمجه مع الحمام هذا يعني هو صاير هون او يدمجه مع الحمام هذاك ممكن يعني الفكرة واردة جدا جدا جدا إلا كحمام كشكل ما في ورق جدران بهذا الشكل أنا بشكل عام عجبني فهون كل شي الشقة النموذجية منزلة تحت نكمل بالماكيت فهذا كان كل شيء عن الماكيت الصغير اللي, اللي هو هون حقيقة المشروع كان مميز بميزه هو الشكل الخارجي تبع البناء الأطلالة الداخلية تبع الشقة المنطقة بشكل عام يعني منطقة كارتل آه، تلة دراجوز الموضوع حقيقة يعني جميل، شركة الإنشاءات شركة آه، قوية فالخدمات تبع هذا المشروع بدي أحط لكم إياها هون حاليا آه، هي اللي شايفينه قدامكم، في شغلات ذكرتها بالماكيت وفي شغلات آه، ما ذكرتها، وكمان بنحكي على موضوع مهم جدا نحن دائما مركز عليه، المشروع ما هو عبارة عن مي عن شيء من الإيجابيات، المشروع هو عبارة عن خليط بين شغلات ممكن تعجب البعض وشغلات ممكن ما تعجب البعض، فبعض السلبيات اللي نحن شفناها من وجهه نظرنا كمان بدنا نحط لكم اياها هون هي اللي شفته انا عدم وجود المسبح المغلق، المساحة الخضراء المي منتشره كثير يعني تعتبر بالنسبه لمساحه الارض جيده لكن هي بشكل عام مشروع مو كثير كبير، وموضوع المسبح المغلق ممكن يكون امر سلبي لبعض الناس، ممكن يكون امر ايجابي لأنه بخفف كثير من العائدات او الامور الشهريه الواحد الواحد بده يدفعها، بتلاقوا التقييم الخاص بهذا المشروع ضمن نص الشاشه من فوق بتلاقوا شيء له علاقه بتقييمنا لهذا المشروع من اصل خمس شغلات، هيدي كمان بتكون موجوده في اخر الفيديو، فمثل ما بوصيكم دائما لا تتسقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات، اسم المشروع، فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع، وانتبهوا كثير كثير من المقلدين، حلقات الاحتيال العقاري بتلاقوها كمان برابط موجوده اسفل الفيديو. في شغله مهمة بموضوع حلقات الاحتيال العقاري، نحن بنحكي هاي الحلقات مشان تكون استثماركم امن 100%، اغلب الشركات بتركيا شركات جيدة، لكن الاحتياط دائما بيكون واجب ومن واجبنا انه نعطيكم نصيحة ما دام عنا السوشيال ميديا ممكن نقدم فيها هيدا النصيحة، نتمنى لكم الخير وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اسعار الفيديو هاد اسفل الفيديو، وكمان بتلاقوا رابط الخريطة التفصيلية المقابلة، كل التفاصيل عن هذا المشروع كمان اسفل الفيديو، والسلام عليكم. ورحمة الله لا تنسونا بالتعليقات والإعجاب واشتركوا بالقناة